Radu Tudor, ipotez exploziv, după publicarea protocolului secret dintre SRI-i parchet. Serviciul român de informații a publicat vineri pe site protocolul de colaborare cu parchetul de pe lângă alta curte de casacie sub liniere justicie pentru îndeplinirea sarcinilor cele revin în domeniul securității naționale. Radu Tudor a spus, în emisiunea Obiectiv, ce după de secretizarea acestui protocol este de datoria altor instituții ale statului, CSM, Comisie de Control al Săriei, Ministerul Justiei, să meargă punctual pe modul în care au fost făcute dosarele, și se vadă în ce măsură acest protocol a fost folosit pentru a încălca anumite prevederi ale Constituției și ale legilor RIC. Studiez acest protocol din momentul în care a fost publicat în cerc, se vede în ce mod au speculat oamenii lui Traian Besescu, echipa aceea, prevederile acestui protocol, pentru ce lucrul acesta s-a întâmplat indiscutabil. Avem chiar cele mai vizibile și spectaculoase cazuri, unul este chiar cel al actualului director SRI. Eduard Helvi, care a făcut obiectul unor informări ale fostei conducerii Sereince trei ani de acolo au rezultat o mulime de probleme pentru Helvi și familia sa. Avem în cazul preedintelui Claus Iohannis, în momentul în care acesta era primar de Sibiu, care era alături de PNLI PSD, iar dacă Geoan ar fi cutigat alegerile era virtual prim-ministru, a ratutor, la Antena 3.